Město Hradec Králové, jak vidíte, za mnou opravuje parter vstupu do zimního stadionu, nové parkoviště a nová sadová úprava, včetně dalších možností, a také cyklostezky k Hučáku, kde bude dále navazovat křižovatka úpravou křižovatky Fortna. To znamená, zase se nám zde zlepší prostředí před zimním stadionem a krajským úřadem.